من قال إن الكلمات لا تفعل شيئاً؟ الكلمة إن لمستك احتضنتك، وإن جرحتك أغرقتك في بحر الألم. بكلمة نهدم حلماً، وبكلمة نداوي جرحاً، بكلمة نخسر شخصاً، وبكلمة نكسب قلباً. فتذكر قبل أن تنطق كلماتك أنها بصمة في القلب لا تتغير.